Mi smo dali vrlo jasno, dakle, i priopćenje i odluka je dostupna na javnosti. što to nije jasno? Ne, na odluka je jasna, samo smo htjeli pitati vas da malo dodatno pojasnite zbog čega se to dogodilo i, i... koji su? Tražio je. Dakle, postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kad imaju novac, meni je to manje vitno, ja se osjećam sigurno kad znam da postoji zakon. Ne? i Šočkoćarinom bi to napravio vjerojatno ne. A Pupovca pozivam da se pozabavi Šoškoćarinom jer vidim da opet divlja po mrežama, to je zaista nepristojno i potpuno prijetvorno ponašanje, da ne kažem perfidno, kad su razbijali čirilične ploče na hrvatskim institucijama u Vukovaru koje su tamo postavljene temeljem Ustavnog zakona, zakona i statuta grada Vukovara, ja sam morao biti crbin. Sad na vrlo nepristojan način kakav se nikakav hrvatski lider kako on sebe voli nazivati, u Hrvatskoj, srpskim liderom, ne bi odvažio u Beogradu, s ono, koji je zaista nikakav, ali pri svega prijetvorno i neiskreno, mi to nabija na nos. Pa on je bio u koaliciji s tim Glavašem prije godinu dane. Glavaš je držao Plenkovićevu vladu. Gdje je tad bilo srce junačko da nešto kaže? Dakle, Glavaš je to tražio. Zašto je tražio? Zato što je već pet godina formalno isti kao i ja, na osuđena osoba. Šta sam mogao napraviti? Ja sam ga sreo jednom u životu. U Palmotiću ovoj 2009. Pola minute smo pričali i se mene isto zanima gdje su nestali ljudi koji su bačeni u dravu. to je bilo i nedužnih ljudi, bilo je i ljudi koji su sigurno bili umoćeni do grla, ali mi je trebalo suditi. Tamo je bio i otac, mog kasnijeg mlađeg prijatelja, Osječki Srbin, s kojim sam tim mladićem, surađivao u Zagrebu, koji srbim poslu i majci, koji došao studirati medicinu u Zagreb, ne u Galiti. Kad sam ga pitao, Gorane, kak se, se došao u Zagreb nakon svega, rekao je, pa nemam nikoga u Srbiji. To mi ništa ne znači, u ko nisam mogao ostati. Dakle, ja ima to cijeli niz pitanja. Ali ja nisam sudac. Ja sam predsjednik Hrvatske republike i moram prema svima biti u tom smislu jednak. Da me nije tražio, ne bi se auto petljio. Dakle, došao zahtjev potpuno utemeljen. Što će biti kada bude? Ako on ponovno bude osuđen, pa opet neću imati izbora, ja ću morati nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da mu je to potpuno jasno. Josipović je 2010. Branimir u Glavašu, u trenutku kada je Glavaš bio pravomoćno osuđen. Više nije. Zašto nije, pitajte Ustavni sud. Josipović mi je uzao sva odlikovanja, čak i čin, zašto nisam siguran da postoji pravna osnova za odlikovanja postoji u zakonu o odlikovanjima. Predsjednik može, ne može, može oduzeti odlikovanja, neovisno o od tome je li ih dao on ili neki prethodni predsjednik i ne piše da se to radi kada postoji pravomoćna presuda. Definicija je malo fleksibilnija, čuk. Dakle, nedostojnost, kršenje ustava. Ja se ne bi nikad usudio ić tako daleko, Dakle, da nekome oduzimam odlikovanja na temelju moje umjetničke prosude. Ali Josipović je imao pravomoćnu presudu, pravomoćna presuda je bila tu, on je tek postao predsjednik, on je pročitao zakon, to je bio njegov stav, i on je to napravio s nejakim pravom. Glavaš je protiv toga prosvjedovao, rekao je da tu odluku ne priznaje, Zašto? zato što mu je odlikovanje udijelio predsjednik tužbana. I to je jedan skizak, tjeraj. Je li Sipović prekršio zakon? Nije. Uz bude rečeno, ja sam razgovarao sa Sipovićem nekoliko puta u ovom cijelom procesu, čisto prijateljski, da vidim šta da radim. Dakle, to je jedna vrlo delikatna odluka, a to što piše Pupovac ili par divljaka, doslovno divljaka, to mene zanima. Dakle, vrlo dobro se zna tko sam, što sam, za što sam se zalagao, u, koje, u kojoj kuruzi su klečali Pupovac i slični, prije deset godina, kak sam se borio za nekakva očito fiktivna prava srpskog naroda do kojih jedino meni valjda bilo stalo da bi mi sad netko takav nabijao na nos uh, mislim, najgore stvari, a do jučer je bio u koaliciji sa branirinom Glavašem. Branim glas glavaš je hrvatski građanin, obratio se, normalno da nije automatski dakle, ono uh, dobio tu odluku, razgovaralo se o tome, to nije jednostavna odluka i ja izbora nisam imao. To se zove sigurnost u krilu zakona. Neko voli novac, neko voli zakone.